da schon sagt passiert la auto nemesis lo et quarta nulla che ata tunna ie masse a len va so se sapeva ne sapeva מי מה עשית לי? מה עשית לי? כל הספוטיפי שירים שכבר כתבתי לך המדינה תשמע איך שאני אוהב אותך אוי לי ואבוי לי איפה